پنجاب یونین آف جرنلسٹ کے مرکزی آفس میں پی یو جی آفیشیل باڈی صدارت ہوا۔ اجلاس میں سالانہ کارکردگی کا جائزہ بھی لیا گیا سالانہ کارکردگی کے حوالے سے چیف الیکشن کمیشن نے تمبی کرتے ہوئے کہا کہ پی یو جے آفیشیل باڈی دو ہزار کی کارکردگی مایوس کن رہی جس کی توقع نہیں تھی اگر دوبارہ الیکشن کے بعد منتخب ہونے والی باڈی کی بھی کارکردگی ایسی رہی تین ماہ بعد ختم کر دیا جائے گا آخر پر چیف الیکشن کمیشن نے پی یو جے افیشل باڈی دو اکیس کو تحلیل کرتے ہوئے فروری دو بائیس میں سالانہ الیکشن کا اعلان کر دیا اب کوئی عہدے دار اپنے عہدے کا استعمال نہیں کر سکتا اور اس کے علاوہ ممبر شپ دو بائیس شروع کرنے کا نوٹیفکیشن بھی جاری کر دیا